I denne video ska vi se på hvordan vi går fra idemildring til å danne et skjelett av overskrifter i den plattformen vi ønsker å publicera i. Jeg har til sammen laget 11 MOOC-studier, 10 av de MOOC-studiene har jeg bygd i plattformen Canvas. Så det kommer til å være i denne video. Vi kommer til ta utgangspunkt i denne modulen Video, som jeg har laget i forbindelse med NETPAD-studiet vårt, og jeg går fra de fleste andre kjenner denne modulen fra tidligere. Nå skal vi se på hvordan praktisk kommer vi nå da fra dette over till en sidestruktur inne i Canvas. Og da vil jeg starte med å vise praktisk hvordan jeg gjør dette i Canvas. Jeg går in på oversikter over moduler i Canvas. Nå skal jeg altså bygge en ny modul og jeg trykker på plus i forhold til modul. Så med jag går in og så må jeg skrive modulnavnene. Jeg kaller min modul 5 video, och så trycker jag på legg til modul. Da lägger den seg alltid på bunn, og jeg kan velge å dra den oppover i hierarkiet i forhold til andre moduler hvis jeg ønsker det. Nå er det på tide å lage en side, en overskrift som jeg skal overføre fra brainstormingsbildet mitt i Powerpoint in i Canvas. Og hvis jeg skal lage en side, så går jeg in på selve modulen, trykker på plus og så velger jeg här på drop-down-menyen en side, og så går jeg og velger opprett side, og så skriver jeg inn tittelen på siden. Og det er på en måte det jeg skal gjøre nå, overføre fra bildet over til Canvas. Jeg skriver nå velkommen til modul om video och trykker på legg til punkt. Og nå blir den lagt in som en side under modul 5, og slik fortsetter jeg. Nå har jo dette en modul jeg allerede har laget, så til høyre så ser du i idemildringen mi, og til venstre ser du sider som jeg senere opprettet i Canvas. Og nå kan vi jo ta en par sammenligninger nå, og se hvordan vi finner ting fra læringsepisoder tilbake in i kurset. Hvordan ble det senest ut? Og rekkefølgen i bildet til høyre, det er ikke sikkert at de er satt i riktig rekkefølge. Men hvis jeg titter här. gode undervisningsvideoer, så finner vi den i forhold til. Vi starter med på å definere hva gode undervisningsvideoer er. Og når vi snakker om övers på det näste så ser vi jo hva er Meiers prinsipper for multimediakommunikasjon, og den kjenner vi igjen også i Canvas-vinduet i forhold til dette. Jeg valgte å bygge opp teorien rundt en artikel av Gujo, og den finner vi igen her med How Video Production affects students' engagement, og den finner vi da tilbake inn her. Vi jeg går litt lengre ned, så ser vi jo videre i forhold til teori at vi bygger på Jack Comey. Jack Comey bruker vi både i forhold til eh, dette her i forhold til virkemidler i produksjonen av video, men vi finner den også i forhold til oppbygging. Og for å vise at vi ikke nødvendigvis tenker sekvensielt å begynne med, så kan vi se på storyboard. Den kommer først og inn i den tredje kolonnen vår for læringsepisoder, men vi valgte å legge det i en praktiske kurs. Det er en vurdering som vi gjorde i ettertid. Og her er det veldig sånn at det er veldig enkelt å dra ting i forhold til hverandre inne i Canvas. Så detta er en prosess der vi flytter om på ting og prøver å finne hver den beste rekkefullen å presentere ting i. Det er nesten alltid et argument for at noe ska foran det andra, men så til slutt så må vi gjøre et valg. Vi trakk tidlig frem at vi måtte snakke om ulike typer video, allerede den første læringsepisoden her, men da må jeg gå ganske langt ned. Vi fant ut at vi lagde så mye innhold, så vi måtte på en måte lage det i tre, og da må jeg gå inn i del 3 i oversikten over sider, så modulen har måte fått fire moduler. Og hvis vi ser specifikt her nede på ulike typer video, så har vi faktisk videreutviklet under prosessen å komme på enda flere typer video som vi ikke kom på når vi hållt på å brainstorme dette här. Dette med sjanger ser du nederst i kolonne 2 på læringsepisodene, og det valgte vi etter hvert å bruke mye av tiden på. Vi lagde på en måte vår egen sjangeriddeling. Så hvis du ser ned fra sjanger her, så skjedde veldig mye utviklingen ved å brainstorme dette her videre når vi kom til å definere alle disse sjangerene som du ser på skjermen nå med sine undersjangerer. Hvis du ser i forhold til tredje kolonne om læringsepisoder så valgte vi å skille ut også dette med produksjon av video. Altså noe av målet vårt her, det som studentene ska sitte igen med, det er å kunne vurdere og lage gode undervisningsvideoer, og vi ville da hjelpe dem til å produsere dette innholdet. Og som du ser fra høyre til venstre her, så har vi tatt med mange av disse læringsepisodene in når vi har lagd hovedoverskriftene inne i Canvas. Hvis vi ser på det fjerde læringsepisode här så ser vi at vi også valt å dele ut dette med å bearbeide og publisere for sig. Her går vi gjennom mange av de prosessene og de tingene vi må tenke gjennom i denne delen av prosessen, publiseringen. Så ser vi også at vi vil i forhold til vurdering, så går vi in og så ser vi på at vi vil at studentene så skal lage en oppgave. En oppgave der de skal lage videoer praktisk. Og det har vi da satt under vurdering, at de skal lage ulike typer videoer basert på sjanger. Vi har jo valt å nummerere de forskjellige sidene våre, og da kan jeg jo si at denne nummereringen, så er som 5190 og så videre, som du ser på skjermen, det kom først helt til slutt. Under produktionsprocessen så forandrer vi på titlene, vi flytter sidene i forhold til hverandre, og så videre. Så det er kun når vi nærmer oss så være ferdig med et produkt, og vi egentlig slår oss selv på skuldre og sier at nå er denne modulen ferdig, først på dette tidspunktet går vi inn og setter disse kapittelnummereringene. Jeg håper denne visuelle fremstillingen har vist deg hvordan vi i vår praksis går fra i Idéønads arke overtil og lage overskrift i Canvas, som i utgangspunkt der er tomme. Det näste skrite er at vi brainstormer, hvor har væ enkel sider ska inhålle, men det ska vi komme tilåbaketil på de näste siden i denne module.